السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أبو مصطفى تحياتي لكم جميعاً حبايب القلب أول شي بحب أذكركم ما تنسونا من اللايك والمتابعة وتفعيل الجرس بنكبر فيكم تاني شي حبيت صور هذا الفيديو لأخبركم عن أقوى جلتش في تاريخ بابجي موبايل اليوم يا إخوان سوف نقدم جلتش لم يحصل في تاريخ بابجي موبايل من قبل بس هذا الجلتش إتس أممم لايك يعني مثل دعابه صغيره لا بفيد واحتمال يضر فبس لاني عم تابع معكم بالجلتشات على صفحه اليوتيوب اي شيء هيك مهضوم نقدر نستفيد منه فلازم صوروه اما هيدا الجلتش نحن ما نستفيد منه ويمكن ناكل بان من ورا هذا الجلتش متعلق بالسبيدي اخواتي ما صار ولن يصير ولن يحصل في تاريخ ببجي كله اليوم يا أخواتي قبل ما نبلش هذا الفيديو حابب اذكركم بالمتابعه وتفعيل الجرس ولايك لهذا الفيديو ليستفاد اكبر عدد من المتابعين واللي بيحضر هذا الفيديو من هذا الكلتش بس يا اخواتي انا ما بضمن هذا الكلتش انه نقدر نستفاد منه بالعكس يمكن يتبنى الحسابات من ورا بس انا علي تصوروا هالتل ما الكون هذا الجليتش سبيد طريقته كتير هينه وكتير واضحه مثل ما بتشوفوا قدامكم لازم ننزل بالمود الجديد لان بلا المود الجديد ما في جليتش الجليتش متعلق كله بهذه الزاويه بين انه تنط لبرا وترجع تفوت لجوا متل ما شفتوا اول مرتين ما زبطوا لا اخدنا برا جوا رجع اخذنا الجليتش يا اخويا وزبط صار معنا السبيد هيدي السبيد مثل ما قلت ما بتفيد ولكن يمكن تضر ما بتفيد بشي غير انه انت هاكر حيشوفوك سريع مثل الهاكر ويمكن تتبند فانا لا انصح انه تجربوا هيدا الجليتش مثل ما شفتوا حاولت اركب بالسياره ما قدرت في مزية ما بتقدر تعطيك إياها لما بتكون اخذ جليتش وهون خلص الجليتش هو لدقايق بسيطه نفعل هاكر فور فري وما تكون هاكر فيا اخوي بتمنى عليكم اه تجربوا بس مش باكونتاتكم الرئيسيه لان اذا تبند انا متل ما خصني مثل ما عم تشوفوا ما عم بلعب بالاكونت الرئيسي عم بعمل بي اكاونت تاني بس حبيت صور هيدا الكلتش وبزيت الوقت جربوا في اخواتي بتمنى عليكم فيديو كتير قصير اضرو ودعمونا ما تنسونا من الدعم اكيد لان احنا بلايكون ولا شي بنكبر فيكم وداني شيء ما تجربوا بي اكاونت تلكون رئيسي منع ممنوع لان ما بضمن بعد الكلتش إذا ما لأن إذا إنت شافتك شركة بوبجي موبايل بها بهالسبيد فإنت هاكر، فما بعرف شو بدي إذا حابين تجربو ما بفيد بالمرة ويمكن يضر، فخليكن متابعين معنا، ما تنسونا بالمتابعة لأن كل جلتش بي كل صغرات صغيره نقدر نستفيد منها رح نزلكم فيديو عنها بتمنى للفيديوهات كلها تحضروا وتتابعوا ومعكم كان ابو الصباح تحياتي لكم برجع بقول لكم انعاد عليكم جميعا بهالشهر المبارك اسعد الله مساكم باي